يا رب يا oh <laughs> gonna Thank <laughs> you. No, no, no, no, Oh, my God, my كلنا نهيمك ياسين على الجبال يا يمة يمة يا تسلم يا فريدي استاذ الأجمال الملك سيد علي الاشغال الملك سيد محمد الاشغال أكيد الخال عامر العمود أبو ياسر الهيفه من الشعب أكيد المصيبة محقد أبو وكل الصيفات أكيد الصيفات الحيانة والما حيانا لعيون عبد الله شبه Link in play يا سال بدر ايه على الطول على الطول ويا زين بدر ايه اش على على شباب يا سلام يا حبيبي الحنه هاير على والحنه يا الحنة حنه تقول عامر عمودي وين العريس العريس وين عوض تخوي عريس ابي عريس علي ابن هاشم محصن حبك يا عمي حبك انا ما قد ما انا احبك حبيبي شو لون ابي عريس فاشل في عدستي اسمعني يا يا إبن الهنري بن علي إبن علي الله تكسر العالم كلها تكسر ما ولا حتى انت العالم كلها ونطيح ما شو ونطيح ما شو ونطيح بابا اتبع بنا تعالى اتبع بنا تعالى هيا مو يا بنو أبي سليم بسم